عاملين ايه يا رب تكونوا كلكم بالف خير آه فيديو النهارده هنعمل فيه ميك اب لوك آه سيلفر كده هيبقى شكله حلو قوي وزي ما اتعودنا طبعا مع بعض هنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا آه اول حاجه بقى نحتاجه عشان نطبق اللوك ده هناخد لون يكون ترانزليشن كلر على رمادي كده اللون ده شايفينه لونه كده على جراي بس جراي فاتح مش غامق يعني احنا نعتبره النهارده الالوان دي المفروض الالوان اللي هي بتبقى على جريهات والكلام من دوت بنسميها الوان بارده فاهمين هاخد اللون ده واللي ما يعرفش البلد دي انا جايبها منين عشان على طول انتم تسالوني عليها روحوا للفيديو بتاع ميك اب خليجي هتعرفوا كل قصه البلد دي من اولها لاخرها تمام هاخد بقى فرشه الدمج عاديه خالص اللون الرمادي ده وهوزعه هنا ايه كترانزيشن كلر يعني الحته دي شايفين هدمجه هنا على الجفن الثابت هفضل رايحه جايه كده ليه انا بحط لون انتقالي عشان اللون الانتقالي حتى هو جاي من اسمه انا بتنقل بين لون ولون فاهمين يعني مثلا احط هنا لون الانتقالي ده هنزل بعديه على لون مثلا اغمق منه شويه فما يبقاش تحسي كده ان في خط حاد في النص بين اللونين فاهمين انا اقصد ايه لا يبقى تحسي ان هو كله مندمج مع بعضه كده يعني. وانا ما بفضلش استخدام الالوان اللي زي ديت كالوان انتقاليه، انا بفضل الالوان اللي هي بتبقى دي الوان بارده، بفضل الالوان الدافيه، الدافيه اللي هي على بني محمر على الكلام دوت يعني فاهمين؟ واكتر لون بفضله زي ما قلت لكم هو البني المحمر ده بقى بدرجاته كلها يعني. بس مش هنفضل نعمل اللوكات كلها بني محمر عايزين حاجه تخرجنا عن المالوف، فاهمين؟ انا حطيته كده وحاسه لونه قوي بس هو مش هيفضل كده لغايه الاخر يعني، انا يعني زي ما قلت لكم. هناخد وننفض بالفرشه وما تيجي تنفضي نفضي كده شايفين بره الباليت ما تنفضيش جوه الباليت عشان اللون ما على بقيه الالوان فاهمين يعني انا قصدي ايه وزي ما اتعودنا طبعا مع بعض ما بنحكمش على اللوك من شكله الاولاني احنا نصبر لغايه لما نشوف شكله النهائي هيبقى عامل ازاي لان زي ما قلت المنظر الاولاني بيوحي بحاجه فظيعه خالص يعني تحس ان انا كائن فضائي من اللون اللي انا حطيته. ده لا بس هيفضل كده يعني وافضل بقى في اللون رايحه جايه كده أه ااا حاجه بقى عايزه اقول لكم عليها انا ليه ما بجريش الفيديو وانا بعمل لكم فيديو يعني مثلا ما بجريش خطوات العين قلت لك هدمج واجري أه مثلا احط فاونديشن واجري ليه بقى عشان عايزاكي وانتي قاعده قدامي تيجي وانتي بتطبقي اللوك كده تبقى عارفه انت بتعملي ايه نبقى ماشيين تبقى مشغله الفيديو قدامك كده ومشينا انا وانتي بالخطوات مع بعض انتي فاهمه ممكن تقفي بس كده ايه تظبطي حاجه غير كده ترجعي خطواتنا كلها ماشيينها مع بعض زي ما احنا ايه اللون ده طبعا زي ما قلتلكم مش هنسيبه زي ما هو كده، هاخد عليه لون بني محمر اي لون بني محمر يكون عندك انا هاخد اللون دوت من الباليت بتاعت بريتي وومن ده شايفينه؟ اللون البني المحمر ده هاخده احطه اغمق بيه اللون شوية وهنزل بيه تحت شوية على كسرة العين اهو هنا كده وهفضل رايحة جاية بيه بقى ليه؟ لان انا عايزة اغمق اللون بتاع الرمادي شوية انا يا دوبك بس كده عايزة ايه عايزة ابقى واخدة ظلال رمادي يعني فاهمين مش رمادي رمادي قوي يعني هاخد واحط هنا كده بكل اللي في الفرشة وافضل اللي في الفرشة كده لغاية لما اللي فيها كله يجي على الجنب هنا وبعد كده ابتدي ادمج فيه ادمج فيه ازاي بحركات دائرية كده وايدي خفيفة على الفرشة وافضل رايحة جاية اهو شايفين تحسوا ان اللون يا دوبك بصوا باين منه ظلال فوق خالص كده هو ده بالظبط اللي انا قصداه وعايزاه من اللون ده مش عايزاه يبقى معايا قوي وباين قوي فاهمين؟ لو كنت عايزاه قوي وباين قوي كنت حطيت لون اغمق منه او كنت حطيت اللون اللي انا بحطه دوت تحتيه انتوا فاهمين؟ بس انا يا دوبك عايزه حاجه تديني ايه زي ما بيقولوا كده بخار يعني انتوا فاهمين؟ يعني مثلا في لوكات بنعمل فيها مثلا بتبقي عايزه تطلعي لون بني او مثلا لون اسود يبقى مايل على فوشيا شويه كده بنعمل ايه؟ بنحط البيس كله بتاعه بيبقى لونه فوشيا جسمي كله فوشيا ونبتدي بقى نحط فوقيه لو هتعملي مثلا سموكي بني او سموكي اسود وعايزاه يبقى مدخن حاجات بسيطه فوشيا كده فاهمين؟ فمش شرط خالص يعني طبيعي يعني لما اللون يختفي معاكي كده انا يا بس ايه دي زي ما تقولوا كده ايه تركايه من التركات بتاعت الميكب فاهمين؟ دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هاخد لون بني لون بني غامق بقى يعني بعد ما حطينا الخطوتين دول هاخد بني غامق هاخد بني بتاع حواجب عادي هاخد البني ده من ام ان عشان البلد بتاعت بيتي وومن ما فيهاش ما فيهاش اللون ده هاخد ممكن تاخدي اي درجه من الاثنين هما اصلا الاتنين مقاربين لبعض سواء دي او دي الاتنين مقاربين لبعض فاخدي اي درجه منهم ونفضي زي ما قلت لك وتعالي برضه هنعمل نفس الكلام اللي عملناه على الكورنر بتاع العين من هنا وهفضل رايحه جايه قصدي يعني هفضل اثبت كده وبعد كده بقى هبتدي اروح واجي. شايفين وكل اللي انا بستخدمه في الموضوع ده كله ما استخدمتش غير هي فرشة واحدة بس. فرشة الدمج اللي معايا هي هي مغيرتهاش عادي مفيش مشكلة مش لازم يبقى عندك عشرومية فرشة يعني هي فرشة واحدة بس كافية كافية بالغرض يعني. عامل نفس الكلام في العين التانية هنا وافضل رايحة جاية باخد وبنفض وبعد كده باسبت بأ اللون هنا اعمله فوكس هنا وابتدي بقى ايه بعد كده ادمج فيه. انا عايزة اللون يبقى عندي ايه بني مدخن منه رمادي فاهمين انا اقصد ايه وبعد كده بقى هنحط السيلفر آه هنحط سيلفر آه ليه هنحط سيلفر انا النهارده هستخدم السيلفر ده آه كنت كلمتكوا عنه قبل كده وعملت بيه فيديوهات كتير جدا ليه بقى انا اغلبيه الفيديوهات بتاعتي حاليا في الوقت الحالي بستخدم فيها الجليتر دوت عشان في بنات مثلا بتبقى شاريان وبتعتمد ان هي تعمل بيه لوك واحد بس فاهمين؟ بطريقة معينة واحدة بس، لا أنا مش عايزة كده، أنا عايزة إن هو يبقى موجود عندك أنا أعرفك كذا طريقة، وفي نفس الوقت أنا ما ببقاش جبراكي إن أنتِ تستخدمي اللون ده، أنتوا فاهمين؟ يعني أصلًا ممكن نعمل اللوك ده نستكفى بيه زي ما أنا هعمله كده وخلاص ممكن نحط قدام من هنا سيلفر أي لون شيمر موجود عندك، فاهمين؟ فمش شرط أنا بديكي خيارات وأنتِ اختاري من الخيارات دي الحاجات اللي تناسبك. فاهمين أنا أقصد إيه؟ بس كده تقريبا العينتين عندي زي بعض. اعمل ايه بقى دلوقتي هناخد السيلفر ده انا كنت عملت لكم ريفيو عنه على القناه عن سعره وجيبيه منين والكلام من دوت تقدروا تروحوا تشوفوه اهو ده لون زي بروبرو بروبرو برو يعني اه وبمناسبه البروبرو بقى انا كنت حابه اغير الخلفيه الخلفيه اللي ورايا يعني وكده نخرج عن المألوف شويه هي طبعا حلوه جدا وعجباني وعارفه ان هي عجبة ناس كتير قوي منكم بس حبيت نخرج على المالوف شويه فبفكر اجيب خلفيه فمش عارفه اجيبها ايه بصراحه محتاره بين حاجات كتير قوي يعني مثلا بفكر اجيبها اسود ساده بفكر اجيبها اسود مثلا اشي سمكه فيه بروبرق كده ممكن اجيبها كافيه او جولد مش عارفه عشان الاسود ميبقاش يبقاش قاتم قوي مش عارفه يعني انا متردده ولو هجيبها مثلا جولد او كلام من دوت طب هغيرها ليه طب ما هو اللي ورايا حاجه زي كده يعني انتوا فاهمين فاكتبوا لي تحت بقى حابين اغير الخلفيه ورايا اجيبها لونها عامل ايه والكومنت اللي هلاقي عليه لايكات كتير هعرف ان إنتوا حابين ال... الخيار اللي هم قالوه يعني وهجيبه بس انا حبيت يعني ايه قبل ما اجيب اشارككم معايا في الموضوع بحيث ان إنتوا ايه يبقى عندكم نبقى واخدين راينا كلنا يعني عشان ما اجيبش حاجه وبعد كده ما تعجبكوش فاهمين انا بقى هعمل ايه أه مش هعمل هام... نص دايره انا هعمل حاجه زي ربع دايره كده اللي هو بصوا نص العين كده لبره بس مش هحط تاني عشان زي ما قلتلكوا احنا عايزين نعتمد ان احنا نغير في اللوك عشان مش كل مره نستخدم الجليتر بنفس ال... الاستخدام يعني يعني احنا مره مثلا في الميك اب الاورنج عملناه خط كده فوق زي كات كريس مره تانيه في الميك اب اللي هو ميك اب نبيسي تقيل عملناه نص دايره مره تانيه كمان برده تانيه عشرة هعملهولكوا زي الآيلاينر لاينر كده يعني رسمًا ما نكملها للاخر ونطلعها زي الاي كده، اللي متابعني على الإنستغرام هيشوف ان انا كنت عاملاها الموديل وكان شكلها حلو اوي روحوا تابعوني بقى هناك بنزل صور عرايس وبنزل صور موديلز وكلام زي ده هيعجبكوا اوي لا وكمان بقى ايه خضر مفاجأة بنزل هناك صور اللوك قبل ما قبل ما ينزل على القناة هنا على اليوتيوب يعني ايه بشوقكوا برضه اهو شايفين؟ ودوبك أيوة بس كده ايه نص العين وطبعا مش هسيب الاطراف بالمنظر ده انا بس ايه بحدد الجليتر زي ما انا عايزاه. بعد كده بقى هعمل ايه؟ هاخد فرشه الدمج بتاعتي وهرجع تاني للون اللي هو على جري شويه اللي انا كنت اخدته في الاول ده وهدمج بيه بس اطراف طرف الجليتر من ورا. بصوا يعني هدخله عليه حاجات بسيطه هو اوحش حاجه في الجليتر ده ان هو بينشف بس شغال يعني لو فضلت رايحه جايه معايا هتلاقي الاطراف بتاعته دمك عادي تمام هعمل نفس الكلام برده في العين الثانيه اهو انا بس بفضل رايحه جايه بفوكس على الاطراف عشان خاطر عايزه ايه ابولها مش اكتر تمام وعشان ندي ضاي الجليتر اكتر آه يعني الجليتر يبقى ظاهر وبين اكتر في العين هاخد اللون الرمادي ده برده وهرجع اعيد تاني مطرح ما كنت حاطاه فوق اهو بس كده دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هركب الرموش دي من ارضي رموش تقيله قوي يعني آه رقمها هي اسمها 3 دي 020 uh, عشان uh, اردول منزله كذا كوليكشن يعني في ناتشل وفي 3 دي وفي ناتشورال كوليكشن تاني مش فاكره اسمه ايه بس uh, بيبقوا مصنفينهم يعني فهركب الرموش ديت وهرجع لكم تاني بسرعه. رجعت لكم تاني وخلاص بعد ما ركبت الرموش شكلها عامل ازاي. جميلة. أه دلوقتي بقى هنعمل ايه أه انا كل اللي عملته ان انا ركبت الرموش ورسمت الوينج من قدام أه رسمت المدمع من قدام انك أه تعملي بقى وينج من ورا دي بتبقى حاجه خيارية يعني وعلى فكره يا جماعه الوينج ده كان موضه ودلوقتي موضه وهيبقى موضه كمان عشان محدش يقولك لك لا الوينج بتاع الايلاينر من ورا مبقاش موضه والكلام ده لا لا لا خالص مفيش الكلام ده أه دلوقتي بقى هعمل ايه هاخد كحل ابيض انت الحركه دي خيارية بالنسبه لك أه ممكن تاخدي اي لون كحل حتى ممكن تستخدمي الوان مشكله انا هحط ابيض احطه في عينيا بس زي ما قلنا قبل كده الابيض مبيتحطش في العين كلها ممكن تحطي ابيض تحطي ازرق تحطي اي لون انت عايزاه شغال يعني هيبقى شكله حلو هيبقى واكل مع اللوك اوي وممكن كمان تسيبيه من غير كحل جوه العين عادي خالص على فكره يعني. اللي هو انت تحددي من تحت بس بس انا بحس ان اللوك مهما كان قوي وحطيتي عليه كحل ابيض بي بيغير في جامد يعني بيحول اللوك من قوي قوي لا بيقلبه حاجه بسيطه سمبل كده يعني يعني بمعنى اصح بيهدي من الحديه بتاعه اللوك فاهماني انا اقصد ايه ده بالنسبه للابيض وبالنسبه للبيج بس انا ما بفضلش البيج قوي ليه بقى عشان بحس ان البيج لونه بيبقى قالب على لون الكونسيلر كده ف تحسي ان بيبقى في حاجه غلط في العين يعني فاهماني بيبقى شكله حلو زي الابيض القلم اللي انا بستخدمه ده من ام ان عشان في بنات كتير كانت بتسالني آه انا جربت القلم بتاع فلورمار بس بصراحه ما عجبنيش خالص حسيت ان هو ملوش اي 30 لازمه يعني رغم ان بتاع بتاعه فلورمار كلها جميله هو القلم ده بس الوحيد اللي ما كانش حلو آه دلوقتي بقى هنعمل ايه هنوزع لون بني تحت العين اي لون بني عادي خالص ممكن حتى اللون البني بتاع الحواجب ونستخدم فرشه صغيره ايوه اهو بقى ايه نعمل بيه زي خط كده تحت تحت اللي احنا عملناه ده كله عايزه بقى اللون يطلع معاكي قوي حطي حطي عليه مثبت أب حطي عليه ميه حطي عليه اي حاجه ميه ورد موجوده عندك لو انت عايزه اللون معاكي تحت العين يبقى متحدد قوي وقوي. إنه لو عيزة متموه استخدمي من اللون نعادي خالص استخدمي من لون دايركت على طول يعني. وأنا مفضل أكتر في الاستخدام تحت العين يبقى بني. يعني والأسود حلو برضو بس أنا بكلمكم عن المفضل بالنسبة لي أنا يعني. بحس البني ما بيبقاش في نفس حدية الأسود وفي نفس الوقت شكله بيبقى حلو يعني. بيديكي دفء كده ونعومه في اللوك اللي انتي عاملاه غير الاسود الاسود بيبقى قوي بس برضو بنبقى يعني ستيل بنحتاجه في بعض اللوكات لان مش كل اللوكات هنطبق فيها بني تحت العين فاهمين انا بتكلم في ايه كده بالنسبه لي شغل العين خلاص يعتبر خلص هحط ماسكارا الماسكارا اللي استخدمها دي بتاعت ام ان اللي هي اسمها ام ان بس هي لونها ازرق غير الثانيه الثانيه انا وريتها لكم قبل كده دي اللي هي السيلفر دي ناس كتير قوي سالتني عن السلفر دي وبيقولوا ان هي ما بقتش موجوده انا فعلا نزلت اشتريها ما لقيتش موجوده لما قلت لي لكم فيديو مشتريات عن الميكب الرخيص فروحت اشتريت دي دي حلوه بس مش في حلاوه دي بصراحه يعني انت لو قدامك الاثنين اختاري دي ما تختاريش دي، هي دي بقول حلوه بس دي عايزه البنات اللي هي رموشها اصلا حلوه وعايزه تظبطها شغال، رموشك قصيره وعايزه تديها طول برده هتبقى حلوه معاكي، آه مثلا مركبه رموش وعايزه تحطي مسكره شغال، عايزه تحطي اللي هو بس تعملي ايه تدميجي الرمشين مع بعض، عايزه تحطي في الرموش اللي تحت حلوه برده، لكن الفرق بينها بقى وبين التانيه ان التانيه بتتقل وبتكثف، يعني مثلا عندكم في انواع من الرموش بتبقى عامله زي الانواع دي انا ما بفضلهاوش بصراحه شايفين عامله ازاي بحس ان هي ما لهاش اي لازمه انت ب... ما تقولي مثلا حاجه سيمبل وبسيطه ومش عارف ايه تعي ركبيها بقى تحسي ان أنتي لو حاطه ماسكارا في عينيكي كان بقى شكلك احلى أنتي فاهمه فطب انا ممكن احط كذا طبقه من الماسكارا ويطلع شكلي حلو من غير ما اعمل كده يعني من غير ما اركب الرموش دي فاهمين انا بتكلم في ايه فانا عايزه لما نيجي نركب رموش نبقى مركبين رموش باين ان احنا مركبين رموش مش ابقى حاطه رموش خفيفه زي كده وفي ناس تقول ان الرموش اللي هي بيبقى شكلها كثيف بتبقى تقيله لا مش شرط على فكره انت لو بتستخدمي براند كويس او انت مركباها كويس مش هتحسي ان هي تقيله خالص زي ما قلت لكم نحط ماسكارا في, في العين اللي تحت بصوا بقى انا عايزه اخد رايكم في حاجه حاجه تانية غير موضوع الخلفيه ده يعني تيبلت قالت لي عايزين فيديو عن طريقه وضع الماسكارا فانا حسيت بصراحه ان الفيديو مش هيبقى هادف قوي يعني فهل انتوا فعلا ما تحطوا الماسكارا بتلطع معاكوا وعايزين نعمل فيديو عنها هو اكيد مش هيبقى فيديو مخصوص هو هيبقى فيديو ضمن حاجه يعني قولوا لي برده اكتبوا لي شايفين الموضوع تافه ولا ايه اعرفوني برده أه واحط لون الروج انا على طول بحط الروج قبل ما بركب الرموش عشان ادي فرصه ان هو ينشف لكن الرموش ديت اصلا ما بتبقاش محتاجه يعني الروز دوت من بريت يوما درجته 108 اهو ده لون الالوان بتاعه الارواص دي تحفه وثباتها اقسم بالله انا جربت براندات الدنيا والآخرة عمري ما شفت في حياتي ثبات بالمنظر ده كلي اشربي اعملي لي انت تعمليه بتمسح من على بقك تبقى بقك عامل زي ما يكون حط عليه تنت كده فاهمين بس هي عيبه حاجه واحده انه القلم من جوه لون ومن بره الباكج لون يعني بصوا الباكج من بره شكله عامل ازاي من جوه بقى القلم لونه مختلف، يعني مصرونه لونه عامل ازاي؟ مش تحسوه مش قريب للي على العلبة فاهمين؟ دي بس النقطة الوحشة الوحيدة اللي فيه، غير كده هو جميل جدا فانتي بقى تاخدي بالك من حاجة زي دي وانتي بتشتريه. اه بصوا لونه حلو قوي اللوك ده بقى فيه عندك كذا خيار ممكن تحطي اللون زي ده ممكن تحطي لون كشمير ممكن تحطي لون احمر احمر احمر مش نبيتي هيبقى حلو قوي على حسب بقى انت عايزه اللوك يبقى في بينفع قوي ولا لا ومفيش حاجه اسمها انت عامله لوك عين تقيل يبقى حطي روش خفيف او العكس ده كلام صح ومنطقي جدا بس انا واحده من الناس بحب اعمل ميكس بحب أعمل الاثنين مع بعض ايه المشكله يعني ان الاثنين يبقوا تقال حتى حاطه هو في سنه جلوس بسيطه بس, بس تكاد تكون مش ملحوظه قوي يعني ممكن انت لو حبه تطفيها تثبتيه بباودر لكن مش حبه خلاص انا حبه شكله كده زي ما هو دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنحط كونتور وبلاشر الكونتور اللي هستخدم البلاشر اللي هستخدمه من بريث يومن ومش عارفه مكتوب عليه درجات ولا عشان في بنات كتير سالتني عليه اللي هو ده يبقى شكله من جوه عامل زي رسمه ورده كده يعني هو رقمه خمسه رقمه خمسه اهو انا شفت تقريبا نازل من الشكل دوت خمس الوان بس تقريبا مش عارفة صححولي معلوماتي لو عندي حاجة غلط بس تقريبا اللي انا شفته كان خمس الوان مش نازل منه كتير يعني بس كلهم كانوا متنوعين يعني كان في الوان اغمق من كده الوان افتح من كده كان في منهم لون على اورنج كده حسيت انه ملوش اي تلاتين لازمة اصلا لان الالوان دي بصوا هو مش عبارة عن لون واحد هو تحسيه ميكس بين جولد على نحاسي على الكلام من ده على بروندي كده في بقى كان منهم ملطع حته فيه خضره يعني في في التمويجة دي لونه كله اورنج والتمويجة دي بدل ما هي لونها اصفر كده كان لونها اخضر حسيت ان هي ما لهاش اي ترتيب لازمه بصراحه اه يعني ما اعرفش انا ما جربتوش يمكن لما يتخلط او يدمج مع بعضه يديكي لون تاني الله اعلم بس برده كنت عايزه اقول حاجه في واحده كاتبه لك كومنت ضحكني قوي بتقول لي ايه انت بتستخدمي منتجات رخيصه بكره ان شاء الله ربنا يكرمك ويفتحها عليكي وتستخدمي منتجات غاليه وكده قلت لها ايه حبيبتي انا اصلا كان سبب في بدايتي من الاول خالص ان انا كنت برده اقول اسامي المنتجات عشان خاطر كنت بست... انا على ايه عشان شغلي انا بستخدم حاجات غاليه بستخدم حاجات هاي اند نادر اصلا ما بستخدم حاجات راج ستور فالمنتجات فالحق... كلها غاليه وانا هدف قناتي ان انا اساعدكم مش ان انا اضلعكم انتوا فاهمين وانا اكدتها واتكلمت في المواضيع دي قبل كده انما انا زي ما قلت لكم كده أنا المنتجات الرخيصة مش رخيصة سعرها حلو أنا جبتها عشانكم، أنتوا فاهمين؟ أنا كنت دايما مع فكرة في الأول إن بلاش نجيب حاجات كوبي وما زلت مع فكرة بلاش نجيب حاجات كوبي، بس كنت مع فكرة إيه إن إحنا نجيب حاجات دراج ستور بتبقى حلوة وفي نفس الوقت سعرها بيبقى متوسط، لا وحش ولا يعني لا سعرها رخيص ولا سعرها غالي، حاجة في المتوسط وكنت مع فكرة إن أنتي حوشي وجيبي حاجة حلوة، بس حاليا اكتشفت إن في براندات صيني ما تقلش أي حاجة عن الهاي والله ما ببالغ اقسم بالله ما تقل عنهم اي حاجه وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعتها حلوه يبقى احنا ليه اروح اضيع فلوسي مثلا اجيب صابع مثلا صابع روج زي دوت ب 35 جنيه وبيتباع في الصيدليه وبيتباع في المحلات بتاعت الميكب وبيتباع اونلاين يعني متوفر عندي في كل مكان مش هحتاج ان انا ابقى متقطعه عشان خاطر اجيبه في اي مكان هروح هلاقيه والله ما ببالغ شفته موجود في الصيدليات فاهمين ومتراوح سعره مثلا من 25 ل 35 يبقى حاجه في الرينج دوت يعني أه وجميل جدا، في حين انا ممكن اروح اجيب حاجه دراج ستور أه مثلا تبقى ب وعشرة يبقى مثلا تجيب من ده تلات يعني اجيب صابع ب وعشرة في حين انا ممكن اجيب ثلاثة من ده وماركة ومعروفة ومسجلة وليها اسمها، انتوا فاهمين انا بتكلم في ايه؟ أه وممكن اجيب اصلا صابع رز زي دوت زيه في, في الهاي اند يبقى عامة مثلا 450 جنيه وما ببالغش. طب ليه؟ طب ما انا في حاجة سعرها رخيص بنفس الكواليتي. يبقى انا ليه برمي فلوسي في الارض؟ وبنى انا عايزه اقول لكم على حاجه 90% من البنات لا بيستخدم هاي اند ولا بيستخدم راجستور ستور، بيستخدم الحاجات الصينية دي اللي هي موجوده في كل مكان. انتوا فاهمين؟ فانا لما جيت اعمل لوكات بيها عايزه اعرفكوا ان حاجات كلها رخيصه تطلعي ميك اب لوك تحفه ويعني بروفيشنال بروفيشنال يعني. ها؟ أه؟ فمش محتاجة إن انت تروحي تجيبي ميك اب 10,000 جنيه وتجهزي شنطة قد كده عشان خاطر تطلعي ميك اب حلو يعني احنا في الميك اب اللي احنا استخدمناه النهارده ده استخدمنا الجليتر دوت 35 جنيه وفي بنات قالت لي إن سعره أرخص كمان البلتي اللي احنا استخدمناها دي ب 75 85 في الرمج دوت يعني وبالنسبة للكواليتي بتاعتها حاجة تعتبر ممتازة انتوا فاهمين وحاجة واحدة تصريحات ومتوافق عليها من وزارة الصحة وليها رقم وباركود والكلام دوت فحاجة كويسة جدا الروز شرحه البلاشر شرحه البرونزر شرحه انتوا فاهمين انا بتكلم في ايه فمش لازم عشان يطلع معاكي ميك اب لوك حلو انت تبقي عامله كده ده انت لو بترسمي بالوان ميه وانت عندك الهوايه دي او بتعرفي تعملي ميك اب خلاص المي... الموضوع انتهى انتوا فاهمين وبالنسبه للثبات بقى الثبات بتاعه قوي جدا يعني انا مثلا ممكن احط لون نوش زي ده أخرج بيه مثلا من الساعه 12 الظهر لغايه الساعه 9 بالليل ولا 8 بالليل ممكن يكون الروز ده نفسه الملمس بتاعه راح تحسي انك مش حاطه روز على بقك بس تبصي في المرايه تلاقي اللون لسه موجود انتوا فاهمين؟ وممكن يعني اللي عم جرب اللون دوت او اللي مجرب البراند دي في الارواج في النوع اللي انا بتكلم عليه اللي هو ده هيبقى فاهم انا بتكلم في ايه. انتوا فاهمين؟ فدي الفكره اللي انا عايزه اوصلها مش لازما تستخدمي ميك اب غالي جدا عشان خاطر تطلعي ايه لوك حلو، لا عادي خالص. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هاخد البلد البلد دي بتاعت ام ان الشيب بتاعها رقم ايه؟ هاخد منها اللون ده. هاخد حاجات بسيطه خالص. و هنفض و ما قلت لكم نفض بره العلبة عشان خاطر الزيادات متقعش على بيت الالوان وهو اصلا اللون بتاعه قوي فاحنا ناخد حاجات بسيطة عشان خاطر ايه ما يبانش انكم مت... على وشك اهو بس كده اهو فاهمني اتكلم في ايه اهو حاولي بقى دمجي ايه مع البرونزر كده بس هناخد بقى اللون ده من من نفس البلد برده أه ده هايلايت لونه جاي على روز جولد كده هنعمل بيه هايلايت برده بصوا لونه جميل قوي احلى حاجه بقى انا زي ما قلت لكم قبل كده انا بحب البلد اللي هي بتبقى شامله وكامله دي بمعنى ايه بمعنى ان انا لاقيه فيها كل حاجه لاقيه فيها هايلايت لاقيه فيها بلاشر بجميع درجاته انتوا فاهمين انا بحب انواع باليتس اللي بتبقى كده بدل ما اما ماشيه بثلاث اربع باليتس معايا في الشنطه مثلا لا ببقى ماشيه مع باليت فيها الكلام ده وتقريبا الباليتس دي في منها للكونتور وفي منها لل للبلاشر وفي الكونتور بيبقى فيه منها برضو واحده كده بيبقى فيها زي برونزر كده يعني فحلوة قوي وزي ما قلت لكم سعرها برضو مش غالي روحوا عايزين تعرفوا كل التفاصيل روحوا اتفرجوا عليها في الفيديو بتاع الميكب المبتدئين وميكب جهاز العروسه هتلاقوا فيه الكلام ده كله. ليه بقى بنوزع ال احنا ممكن نوزع البلاشر بايدينا وممكن نوزعه بفرشه، بس ليه انا بوزعه بايديا؟ عشان ايديا بتبقى دافية. فلما بتيجي توزعيه وتدمجيه بياخد من حرارة ايدك فبيدمج معاكي بسهولة، بيخش في البشرة بسهولة، فتلاقيه ثابت معاكي أكتر وقت ممكن. فاهمين انا بتكلم في ايه؟ بس كده ده اللوك بتاع النهارده اه انا مش بفرض عليكم تعملوا اللوك بحذافيره انا بديكوا خيارات يعني مثلا الجليتر اللي احنا حاطينه فوق ده كده انت ممكن تستغني عنه وتحطي مكانه لون شمر ممكن تستغني عن الاثنين وتطبقي لوك زي ما هو عاجبك لون الروز اوكي عايزه تزودي وتحطي احمر شغال عايزه تحطي مثلا كشمير شغال فاهمين انا بتكلم ازاي انا مش بقريتك واقول لك اعملي واحد اثنين ثلاثه يا اما اللوك هيطلع وحش ومش هيطلع مظبوط لا انا فكرتي ان انا بوريكي لوك شكله حلو وفي نفس الوقت بديكي كذا خيار بحيث ان انت تختاري منهم المناسب ليكي فهني انا بتكلم في ايه بس كده والفيديو يكون خلص بصوا اني كده بعمل ازاي بس كده وزي ما اتفقنا وانا بحاجات سهله وبسيط يعني بطريقه سهله وبسيطه جدا ومنتجات رخيصه ومتوفره في كل مكان يعني ما تضريش نفسك عايزه تعملي ميك اب لوك شكله حلو اشتغلي على نفسك بس شويه وهيطلع معاكي حلو لكن ارمي موضوع المنتجات الغاليه دوت من دماغك خالص تمام بس كده ولو الفيديو عجبكم دوسوا دوسوا على لايك وتكتبوا تحت كومنت حلو زيكم وما تنسوش بقى الكلام اللي انا قلته في اول الفيديو كان عن حاجتين الخلفيه عايزه اغيرها قولوا اغيرها ابقى لونها ايه والمسكرة نفسك عايزه فيديوهات مخصوصه عشانها فقولوا برضو برده اعمل ولا ايه الدنيا تمام بس كده واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ولو انتوا لسه جداد في القناه اشتركوا فيها من كلمه سبسكرايب سبسكرايبر اللي بتبقى موجوده تحت او اشتراك ولو انتم اصلا مشتركين اتاكدوا ان انتم مفعلين زرار الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انا بنزله بس كده أشوفكوا على خير ان شاء الله في فيديو جديد باي